حضري السيد محمد شكرا لكم السيده جزء من الحل يعني اننا حنا كاين عندنا قوانين هي قوانين قديمه كان عندها يعني نقدروا ان فيها واحد المسائل تطورت وما سيراتش القوانين هاد التطور اللي كفوا النمو ديال هاد المنظمه داشي من المشاكل اللي كيعيشوها قله التجهيزات قله يعني عربه الشاب ديال هذه دي الشبكه الطرقيه ما كاينهش هنا بجماعه السانه هذا اشكال كبير ولكن راه كاينين مجموعه ديال المصالح له مركز الدوله حتى هي عندها عيد فهاد ما كنتكلموا على الطرق والتجهيزات هناك مصلحه ديال التجهيز اللي خصكم حتى هي ما دام انكم تقول يعني الابواب ديالها وان تشوفوا اذا عندها في البرلميج ديالها يعني التوقيع ديال المؤسسه انكم يعني تاخذوها بعين الاعتبار لان غادي لا تساعدنا حنا في انجاز مجموعه ديال التصاميم وهنا اللي غادي نعاود ناخذ لان شنو هي الاقتراحات اللي كنقولوا الوكلاء الحضري جزء منها شنو هي الاقتراحات شنو هي الحلول انا غادي ناخذ واحد النقطه الاوليه هي ديال تسمية التهيئه تسمية التهيئه بالجماعه انتهت الحجيه دي. انتهت الحجيه ديالو قانونيه على اساس ان المرافق العموميه اللي كانت مبرمجه داخل تسمية التهيئه ما عندناش الحق غادي عن نبرمجوها فيها في ولكن يعني التنطيقات اللي كاينه التخصيصات من قبل يعني التخصيصات ديال السكن ديال على زاله ترات المكرو بموجب الماده 28 من القانون 12 96 وهنا بالله السيد الرئيس بحال عرفنا اول لقاء درنا معه كنا بغينا نوضعوا واحد البرنامج كنا لنا المشاكل اللي عندك باش نوضعوا برنامجنا، درنا اتفاقية شركة على أساس أننا ننجزوا الصور الجوية والتصاميم الاستردادية بواحد الثمن بسيط ورمزي. لو كانت تجي جماعة أو الوكالة بوحدها، خصها ملايين الدراهم، عطونا واحد الجزء ورسلنا لهم التصاميم ديال الإعادة ديال ديال والصور الجوية، على أساس باش يعطونا الملاحظات ديالهم. حنا في انتظار الملاحظات ديالكم سيدي. <تصفيق> السيدة <تصفيق> المهندسة، يعني بالنسبة لـ يعني المراسلة الجاية ديال الصينية والجووتيون. يعني أن... آه، غير غير لي واحد الاضافه بالنسبه لتصميم التهيئه احنا بالنسبه لنا لان كاين واحد المبلغ يعني باقي استخلصوه بالنسبه لتصميم التهيئه اللي كان هو كيتسار خصنا ناديوه احنا غير باش نعرفوا الجامعة ريسان الجنوبيه يعني في هذه السنه هذه عندها يعني عندها واحد الامكانيات ماديه صعبه اللي كنعيشوها ودرنا واحد التحويل يعني دابا دابا حنا ولينا غامرنا بيست. بيس اصلاح واحد بيس باش نخلصوا بتصميم التهيئه ولكن حنا درنا دوره ولا سنا ولكن في الاخر عارفين لا ترفض دابا نحاول ما امكن اننا عاوتاني يعني ندير عاوتاني واحد الدوره باش نحاولوا واحد واحد هذا باش لان هذا المشكل هذا حيت انا راسلت السيده المهندسه باش اننا تجاوب على هذا وصافي يعني الامور تكون مزيانه ان شاء دي الله ديال تصميم التهيئه. الله يعطيك تفضل السيده الرئيس <تصفيق> هذا حنا كن كاع كنقدرو ان كاين مجهود على مستوى الجماعه ورئيس رئيس اللي كيجي عندنا للوكره الحضريه كيلقى الابواب ديالها مفتوحه وكيلقىنا اذن صاغيه واننا حنا باغين وهذا الدليل اللي عطتنا هذه القفيله اننا حنا جينا عندكم باغين نفتحوا معكم يعني واحد الباب لاننا مجموعه هذه المشاكل هذا لقاء نعت الراؤادي واخا ثاني لقاء ملفات اللي هما عالقه وكنتمناو ان يكون واحد الحل يعني ديال هاد الملفات، كنا غير بالنسبه لنا باش غنشرحوا بالنسبه لل للتعمير، يعني الحصول على الرخص الميناء، كنلاحظوا يعني كاين قانون ديال التعمير اللي كاين بحال اللي في المدينه هو اللي في الباديه، وحنا كنتمناو يعني من الحكومه ومن الوزاره ان يكون إعادة النظر في الـ في الـ في القانون ديال التعمير بالنسبه للباديه، علاش؟ لأن حنا بالنسبه للجنوبية الجنوبيه نتكلم عليها، لأن الرسالة الجنوبيه. بعدا يعني الأرضية ديالها هي ارض جامعة سلاليه وهذه الوثيقة الاولى اللي كتطلب هي يكون عندك واحد آآ واحد آآ واحد الملكيه وحنا ما عندناش عندنا غير السلاليه وكتكون هذيك الشهاده ديال الاستغلال ولا ذوي الحقوق الا ان بالنسبه لنا كاين كاين عراقيل والنسبه تاع والاجراءات باش ان يتحصل يعني المواطن على رخصه البناء الا كدي واحد واحد الاجراءات اللي هي طويله وهنا المواطن يعني كتبقى الملف ديالو عالق وكذلك يعني ال يعني بالنسبه للحصول على الرخصه لان حتى ما كتكون عاوتاني كاين اللي ما عندوش القدره وهنا اللي كتخلي يعني بالنسبه للمواطنين يلتاجو واحد الطريقه يبني طريقه يعني تكون عشوائيه او شي حاجه وهذا يعني كيضر بالصوره ديال ديال تصميم التهيا ديال ديال المدارس الجامعه طريسان الجنوبيه لهذا كنطلبوا احنا من, من الاخوان والاخوات الحاضرين ان يكون واحد الحل بالنسبه لهذ الملفات اللي عندنا عالقه ديال رخص البناء باش ان المواطنين اللي عندهم يعني الملفات ديالهم اللي هما اللي هما اللي هما دارت عندهم كاينه لي عام كاينين العامين كاينين سنين ومازال لحد الان ما كاين ما كاين حتى شي حاجه هنا كتبقى الجامعه ضايعه بالنسبه للمداخل الذاتيه وكذلك المواطن وهذا المشكل كنتمنوا انه يتحل ا علاش لان بالنسبه للمواطن يعني ملي كيصوت على المنتخب كيولي المو... يعني الرئيس يعني خصو يعطي الرخصه ديال ديال البناء وان يعني القانون اللي تبدل ان الرئيس ما يعطيش الرخصه ديال البناء خصو يدوز على الطريق واحد اللجان والا دابا حنا بالنسبه لنا كنلقاو اكرات في هاد بالنسبه للملف باش نحصلوا على رخص البناء على على هاد الشي هذا كنتمنى من الاخوان والاخوات الحاضرين معنا ان يكون عندنا واحد الحل يعني مبسط يعني بالنسبه باش يحصلوا المواطنين على رخص الميناء ولهذا كنعطي الكلمه للسيد ممثل الوكاله الحضاريه السيد محمد المشري خلفت يا فوطوره مشكورك شكرا لكم السيد الرئيس المحترم أه حقيقه انا جد سعيد اني نتواجد معكم هنا بجماعه غسانه اللي كتزامن مع يوم السوق سمعت غسانه انا بغيت غي نوضح واحد المساله شنو هي الاهداف ديال هذه القافله، القافله التعميريه اربا فان اللي سميتها السيد الوزيره اربا فان، هي واحد القافله اللي بغات تحارب المواطنين، ان المؤسسه هي اللي تمشي لعند المواطن، ماشي المواطن يجي لعند المؤسسه، لان كما قال السيد الرئيس كاين ملف اللي عندو عامين، والان ماجاش المواطن كيسال كي فيه. اخذت المبادره السيده الوزيره يوم الخميس الماضي وعطت الانطلاقه هذه القافله الوطنيه إربابان القافله التعميريه على اساس اننا نجيو نسمعوا المشاكل ديالكم الارهاصات اللي كيعاني منها الجماعه من حيث التعمير القوانين المخالفات الاشكاليات ديال العقار الاشكاليات ديال, ديال المساكن جيزة العموميه اشكاليات كثيره كتسمخ فيها هذه الجماعه وخصنا للقافية فيها ال... هنا... هناك حلول انيه يمكننا نتكلم عليها يمكننا نشوفوا على حسب كل ميلف كل شخص إذا عنده اشكاليه في ملف الاخوه هنا شاء... الاوتور الخبراء ان شاء الله غادي يشوفوا معكم شنو هي الإشكالات وشنو هي الاقتراحات اللي يقدر يجيو بها وانكم ان شاء الله باش تحصلوا على رخصه ديال البناء الإشكالات اللي عندها علاقه بتعمير وقوانين التشريعات المتعلقة متعلقه بالتعمير غادي نكف هاد ال... الاقتراحات ديالكم للسيده الوزيره باش تاخذها بعين الاعتبار لهذا لهذا كنطلب من الاخوه الحضور الكلي ان كل واحد يعطينا اسم ديالو العائلي والشخصي واسم الدوار والاشكاليه واذا عندو حتى اقتراحات أنه يمكننا نضيفوها غادي نرفعوها الوزاره ديالنا لوزارة الاعلام والتراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه وهنا كان <تصفيق> الهيكليه والبلان دارمينجمون كان عندو 10 ديال السنوات ولا ما حنتحدثش عليه شي تغيير خلال السنوات اللي كتكون بالاستشاره ديال المجالس ديال الجماعات عندها 10 سنين ولا ما تمشي بعد شهر على انها راها كيمكن يكون هذاك ممدد هذاك القانون، حنا ما كنلقاوش على ان شي عاقل هي كتمثل شي عقله اللي عاد تمكن هاد الناس هادو هما نخضعوهم لهذ القوانين المجحفه مع العلم على ان هاد الناس هادو هما كاين اللي كيدير الساس كتبير البصر كيدير الساس في عام وكيبقى يتسنى عام عاد كيبنى هذوك ربع الحيوط وكيتسنى عام عاد كيدير الضاله وكيتسنى عام عاد كيدير مع العلم على انه كخصم يحط عطلة يدير الاذن ديالو يوم الى ما ردتش عليه الجواب الجماعه كيصبح على انه مرخص قانونيا وحنايا ما خصناش نخطئو لا لهذا ولا لهذا ولكن كنبغيو على ان على الاقل ترفعو واحد الملتمس الوزاره المعنيه على ان الناس القانونين اللي هما بعيدا على هذا التنطيق هذا هو التنطيق يعني اللي هي الاخر سميتو ديال المرافق السياحيه الصناعيه الغابات ديال الزراعه ديال الاخر ويكونوا بعيدين عليها تكون واحد السيرات كثيره كثيره ننتخبوا وعندنا مهندسين الحمد لله مهندسين عندهم خبره عندهم جريدة، من يجيبوا البلان يطبقوه نديروا شهود انا عندي حنا خس عندنا اكثر الارض في الوالدين ديالي انا اللي كنقولها والله ما نقدر نبدي بالله ما يخلونيش ولكن لا واحد الشهود على هذا الاستغلال شكرا شكرا سي مبارك شي حاجة ثانية عندكم مكتوبات غير بالنسبة لأ. نزيد غير نتمنى يعني بالنسبة للتدخلات ديال الإخوة، راه فعلا يعني إيه ودابا حاليا اللي كيبني في مكان يعني هذا راه كيما كاين يعني هذا كيجي مسكونة وداك الشيء راه ما خصنيش يعني كتمشي عند الجماعه كتمشي لعند القياده كتمشي لعند هذا ما, ما تيقول يعني احنا عندنا على الشيء واحد اللجان والا دابا احنا بالنسبه لنا كنلقاو اكراهات في بالنسبه للملف باش نحصلوا على رخص البناء على على هاد الشيء هذا كنتمناو من الاخوان والاخوات الحاضرين معنا ان يكون عندنا واحد الحل يعني مبسط يعني خلافات اشكاليه ديال العقار، الإشكالية ديال ربط ديال المساكن بالجهيزات العموميه مشاكليه كثيره كتسمخ غادي نضرب لها بعجاله وبثمن رخيص هناك كنلقاو مشاكل في الوثائق الوثائق ملي كيبقاو كيبغيو يحطوا لنا الناس الملف ديالهم في المنصه فكنلقاو مشكل كبير في <تصفيق> الوثيقه <تصفيق> اللي هي مهمه الرئيسيه ومهمه وهي وثيقه ديال الملكيه إحنا بالنسبة للجماعة القروية كنتخبطو في هاد المشكل اه سواء اما كنتخبطو في المشكل ديال شهادة الاستغلال او الوثيقة ديال الملكية بالنسبة لمكتلقاش اصل الملك فكيكون واحد الرفض هذا من جانب من جانب اخر هناك غلاء التكلفة ديال الملف فبالنسبه لهنا كتعرفوا بان الجماعه كتعاني من واحد الهشاشه والفقر بالنسبه لني كي كيكون واحد الغلاء ديال التكلفه فكيعجزوا الناس عن وضع الملف في المنصة وبالنسبه لهناكا كيخافوا كي من ان الملف من بعد ان الملفات ديالهم ترفض ترفض لان كيكون كي اداء المبلغ ديال الملف والتكلفه ديالو كتكون في البدايه ولكن من بعد ما كيكونوش هما واثقين بانه الملف ديالهم غادي تتم الموافقه عليه وغادي يحصلوا على رخص البناء بالنسبه للجماعة حنايا كجمعه كنعانيوا من المشكل ديال ضعف المداخيل ديال هاد. غادي تتم الموافقه عليه وغادي يحصلوا على رخص البناء بالنسبه للجماعة حنايا كجمعه كنعانيوا من المشكل ديال ضعف المداخيل ديال هاد الفصل اللي متعلق ب بالتعمير فمنين ولات عندنا هذه المنصه الالكترونيه ما بقاوش الناس كيحطوا لنا الملفات ديالهم وحنايا بالنسبه للجامعه ولينا عندنا واحد ضعف كبير واحد قله المداخل في هذا الفصل ديال المتعلق بالتعليم شكرا ونخليوا الاخوان ان شاء الله هما اللي يزيدوا يتعمقوا في هذه المشاكل شكرا شكرا <تصفيق> ####غير_واضح... وفاء في الحشرة القرمزية دبا حنا كنبغيو غير الناس دير بيتي راه كاريته الحشرة القرمزية تدخل تال الدار تال# تال الديور أو خطر على المواطنين إذا حنا كنحاولو ما أمكن نعطيو الناس أنه يحيدو هد صبار... وانهم دغيا نعاودوا بالصوت التحويط ولكن دابا عاوتاني حتى من ما بقىش رئيسي عطيت خصو ضروري تاويدوا عاوتاني في المنصه ولا عاوتاني تاو عندو الاجراءات عن ديالو وهنا كنلقى المواطن انه مشكل يعني باش باش انه يدير هاد الصراخ ثاني حاجه عاوتاني يعني الفوارق الاجتماعيه يعني يعني كما كنقولوا الحياه الاجتماعيه ديال العالم القروي راه ماشي هو المدينه لان التكلفه باش يتحلص باش يتحلص يعني يحصل على رخص البناء عنده جوج الحاجات التكلفه من الجماعات القرويه كتشتركوا في العديد من المشاكل، نفس المشاكل بالنسبه لرخص البناء ولا بالنسبه للمساحه المخصصه ولا بالنسبه للقوانين، يعني نفس المشاكل تقريبا نفسها وكنظن ان الصوره صبحت واضحه لالينا وكنتمنى انه في المستقبل يعني هاد القافله هادي يكون عندها واحد واحد النتائج اللي اللي فعلا تحل المشاكل ديالكم اليوميه فيما يخص مجال التعمير. شكراك أشكراك terminar caية